Rezboiul dintre Claus Iohannis și Liviu Dragnea, în presa Seterin, cum se vede situaia din România. Anul lui Liviu Dragnea privitor la mutarea ambasadei României la Ierusalim a dat naștere unui război cu președintele Claus Iohannis, război în care este implicat și premierul Viorica Dencil. Tema, una extrem de important în context internațional, a fost abordat de cele mai importante publicații din setere intate. România a izbucnit o luptă politic în lecturi cu mutatea ambasadei la Ierusalim, transmite agenția France Press. Este un nou teren de confruntare între subliniere F-ul statului, sublinierei majoritatea de la guvernare. Declarațiile lui Liviu Dragnea au stârnit o reacție puternică din partea presupubliere din Iohannis. Scrie în articol, potrivit DICI 24. Dezacord în România pe subiectul ambasadei în Israel, titreaz sublinierei Euronius. subliniere din telea intervenit sublinierei a respins cu rigiditate ideea mutrii ambasadei, insistând ceva de una intereselor României. iar decizia îi aparține, potrivit Constituției. Această subliniere idee, pe site-ul Politico, liderii români se cerc pe mutarea ambasadei la Ierusalim. Publicația notează că Liviu Dragnea este cunoscut pentru relația sa apropiat cu guvernul Israelului sub că a vizitat acest car de două ori anul trecut. De asemenea, a angajat consultanți politici israelieni în campania electorală din 2016. Washington Post adicotire asociate dris care menionează conflictul de la vârful statului român. Site-ul Algeazer are, de asemenea, un material detaliat pe de această temă.